Más prišli, skoro ne pide me, pokarj mi, ko to neba pie. Dai pozalo vodu, pomadu, ne príšli, piti vašu vodu, pomadu, ne príšli, piti vašu vodu né no Zahori черешенька, stojí sa so miši maleňka. Skude dživča molote, niko не zna що mu je, uko moriť niko plače. Skude dživča molote, niko ne zna čo mu je, uko moriť niko plače. плач plač, ne plač, dňvča, šute, škoda tvoho, liška, bude. Zváľa mi skrivať, pola nalý kuláť, a kovorí neplakáť. Vodre s nami skrivať, pola nalý kuláť, a kovorí neplakáť. Mati danja naríkála, že travičku ne našála. Prešli chlopci peťari, zjali zajdú s polámi, a do táncu mene Bekali, żadny zajdu schovalý, a váscu ne Prišli zajdu soali.